No endevinaríeu mai perquè li van posar un nom tan místic com La Santa Espina, o oh, quin mal de cap va provocar aquesta peça al seu compositor. I és que La Santa Espina està plena de sorpreses. Vinga, doncs, obrim paradeta. Hola. Com va? La Santa Espina originàriament era una peça que es tocava i cantava en una obra musical que es va estrenar al gener de 1907 al Teatre Principal de Barcelona, que era considerat aleshores un dels millors de la ciutat, juntament amb el Liceu. El text va ser escrit per Àngel Guimerà i la música va ser obra d'Enric Morera. Jo m'atreviria a dir que la Santa Espina és una barreja de terra baixa i mar amb un pessic de fantasia. Per explicar-vos l'argument, us aniré mostrant fotografies dels actors i dels decorats originals, ja que van ser qualificats de gran triomf de l'art escenogràfic català. Oh, yeah. L'acció se situa en una masia catalana a finals d'estiu. El protagonista és en Geridó, un pastor que estima en secret la Maria, la pubilla del mas on treballa. Un dia en Geridó no es pot controlar i abraça la Maria. Però la Maria s'enfada i ho conta els seus pares, que decideixen acomiadar-lo immediatament. Llavors, en Garidó, com a record, decideix endur-se un ram de flors que havia lligat la Maria amb una cadena d'or amb un relicari que conté una espina de la corona de Jesucrist. Per això l'obra es titula La Santa Espina, encara que si us sóc franca, el títol de l'obra va protagonitzar alguns acudits en la premsa de l'època, en què es comparava amb l'espina dorsal o l'espina d'un peix. Per robar el ram, en Garidó entra d'amagatotis a la masia, però es descoberta, fuig corre cuita i acaba a la vall de les bruixes, on és segrestat per unes bruixes que se l'emporten a un país llunyà. Per convertir-lo en el nou rei d'aquest país, les bruixes agafen el príncep legítim i el converteixen en palmera. Però l'enamorada del príncep legítim descobreix que l'encantèria es trencarà si en Geridó fa un petó a una noia abans d'un any. I ella ordena els seus homes que vagin a terres llunyanes, segrestin donzelles, les carreguin en vaixell i les portin a la cor. Però en Geridó no troba cap donzella que li gradi, perquè ell segueix enamorat de la Maria. Per distreure'l i animar lo una mica, unes dones canten i ballen per ell. I, precisament, aquesta és l'escena que més va escandalitzar el públic carca. Com va dir un periodista de l'època, on s'es vist que les dones surtin en escena lluint al tou de la cama com si fóssim juous? Erotisme han estat pur. Quan falta poc perquè passi l'any, el capità Corsari retorna a la cor amb un grup de donzelles que ha segrestat. Mentre explica les meravelles de la terra d'on procedeixen aquestes noies, en Geridó de cop s'adona que en realitat està parlant de Montserrat, i tot seguit les noies catalanes es posen a ballar la sardana de la Santa Espina. En un moment en què tot el que venia de fora es veia cosmopolita i modern i tot el que era català com passat de moda i de pel a canyes, la Santa Espina pretenia que els catalans es tornessin a sentir orgullosos de ser-ho. I jo crec que ho van aconseguir, perquè poc després que s'estrenés l'obra es van organitzar aplecs sardanistes arreu de Catalunya. I com acaba l'obra? Entre les noies catalanes segrestades hi ha la Maria, que fa l'espau amb en Garidó. Llavors, fan un petó que trenca l'encanteri i ho soluciona tot. En Garidó i la Maria tornen plegats a Catalunya i el príncep legítim i l'enamorada no? també acaben junts. Per tant, podem dir que l'obra acaba sorprenentment bé. I dic sorprenentment bé perquè... La Santa Espina i Terra Baixa són les dues úniques obres d'Àngel Guimerà en final feliç. Totes les altres acaben fatal. L'obra La Santa Espina va ser un èxit extraordinari de públic. Se'n van fer més de 200 representacions. Una xifra extraordinària, ja que no era gens habitual que una obra musical estigués en cartellera més de dues o tres setmanes, i encara menys si era en català. Com que la sardana de l'obra havia agradat tant, l'Enric Morera de seguida la va adaptar per a coble i la va anomenar igual que l'obra de teatre. Per això la sardana té un nom tan místic. Poc després del cop d'estat del general Primo de Rivera, la sardana la Santa Espina va ser prohibida. Això succeí perquè el governador civil de Barcelona va considerar que alguns elements l'havien convertit en himne representatiu d'idees odioses i aspiracions criminals. I què va passar? Doncs que quan va caure la dictadura del general Primo de Rivera, la sardana La Santa Espina va sonar més que mai. I és sorprenentment aquí on comencen els maldecaps d'Enric Morera amb la cançó. La Santa Espina es va convertir en una mena de segon himne de Catalunya, després dels segadors, i sonava a tot arreu. Si sí, fins i tot en Manuel Azanya, el president de la Segona República Espanyola, va demanar la Santa Espina en un concert de sardanes que van organitzar en honor seu. I llavors, quin va ser el problema? Doncs que l'Enric Morera, com que la Santa Espina es tocava tant a tot arreu, pensava que en trauria en drets d'autor una bona picossada. Però a l'hora de la veritat no va ser així. La llei de propietat intel·lectual obligava que tot aquell que toqués la sardana a la Santa Espina pagués uns diners a Enric Morera com a propietari de la peça. Però les cobles feien trampes i no incloïen en el programa la Santa Espina per no haver-li de pagar res, encara que sempre acabaven tocant la Santa Espina a petició del públic. I aquí la cosa es posa interessant. En una carta publicada en el diari, el compositor Amadeu Vives insinuava que tot això era degut al perillós esport del senyor Morera d'enfadar-se amb tothom, inclosos els directors de coble. Com podeu suposar, Morera i Vives no eren gaire bons amics. Els que han llegit l'autobiografia d'Enric Morera, però conten que si Morera va tenir tants conflictes va ser perquè defensava la seva ètica musical sense embuts. Però vaja, a mi em sembla que Enric Morera tampoc devia ser el rei de la diplomàcia, precisament. Sigui com sigui, els maldecaps d'Enric Morera a causa dels drets d'autor es van acabar en sec al 1939, perquè la dictadura franquista va tornar a prohibir la Santa Espina. Per això, no sorprèn massa que la gent de Radio Associació de Catalunya, l'actual RAC, perquè ens entenguem, escollissin la Santa Espina perquè sonés en el precís moment en què entraven els tancs per la Diagonal. No sé vosaltres, però jo quan sento la Santa Espina sempre penso en la cançó que el grup Brahms va dedicar a. Al... Sí, Jordi Pujol per si no la recordeu o no l'heu sentit mai la cançó fa llegeix el diari avui porta barratina. puja el pedra que tot la santa espina si heu arribat fins aquí del vídeo, moltíssimes gràcies i si voleu donar suport al canal, cliqueu m'agrada o subscriviu-vos-hi. Us deixaré aquí dalt a un vídeo que vaig gravar sobre el plou i fa sol. i com abans de ser una cançó infantil era un conjur per protegir-se de les bruixes. Vinga, a veure si us animeu a mirar-lo. I això és tot. A reveure! Ah, a marxat?